Resturnare de situație în ancheta morții celebrului prince, adevărata cauza decesului, similar cu cea a rivalului său, Michael Jackson. Un raport toxicologic confidenial întocmit de medicii legipti care au efectuat autopsia lui Prince Iobinut, acum de asociate pres, a scos la iveală un detaliu care amintea de condițiile în care a murit sub linieră -i Michael Jackson. Raportul arată ce faimosul Cântre a murit din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, un opioid sintetic de 50 de ori mai puternic ca heroina, relatează DIGI 24, citând The Guardian. Expericitai de public britanic susțin ce doza din trupul lui prin nu las nicio îndoială asupra faptului ce această substanță este cea care i-a provocat moartea. Cantitatea din sângele lui este excesiv, chiar și pentru cineva care suferă de dureri cronice, a declarat medicul Lewis Nelson. Raportul spune că în corpul lui Prince concentrația de fentanil era de 67,8 micrograme litru, În condiile în care s-au înregistrat de la doze de 58 de micrograme litru. Legii au concluzionat că prinţii ar fi îngheși mai multe pastile care conțineau această substanță cât au fost descoperite urme ale ei în stomacul ificatul Se CP trecut, procurorul F care se ocupă de cazul moririi lui Prince a declarat ce aceste rapoarte vor fi eseniale pentru a decide dacă vreo persoană va fi pus sub acuzare pentru decezul lui.